ابتدي يا فرحه العز و اكتب يا قصيد بالشروخ والفخر والتحية نبتدي يعني شامخ بيوم التقاعد عسى عمرك مديد يا محمد ما هلا هل تمسون ابردي ابتدي يا فرحة العز وقتك يا قصيد في الشموخ والفخر والتحية نبتدي شامخ بيوم التقاعد عسى عمرك مديد يا محمد عد ما هلا تنزل انت يا محمد بعلمك وبأخلاقك بريد فخر للتعليم يا تاج راسي وابعدي يا محمد يا ابو عز الاصيل يا ابو فهد الوفي الكريم موعدي بالتحايا لك طرقي الجزاير والنشيد افتخر بارك وفهد بعزمك اقتدي وفهد اغلى الغوالي شريكه الحياه تفتخر بانجازك وبالفعايد تسعدي يا محمد في خدمه تجي لك دور كبير راعي الوفاه انا حنا تعز من ريدي القصيد يكون بالمدح والفرحات والفرحه تجيت ومبونا قالها الناجد حقك تبيدي بالعمل والبذل والهمه ما منعش الكبير بالوطن تبنون صرحي الشموخ مشيدي انت يا في لهم يا محمد فخرين كبير يا عسا وتنفرحتها الفرح مجددي زوجتك كل الغالية هو ابتدي يا فرحه العز واكتب يا قصيد في الشموخ والفخر والتحية اللي شامخ بيوم التقاعد عسى عمرك مديد يا محمد عد ما هلا تمسون بردي انت يا محمد بعلمك وبخنقك العز الاصيل يا ابو فهد الوفي يا الكريم الموعدي بالتحايا لك طرق الجزاين والنشيد يفتخر بارك وفهد بعزمك اقتدي وفهد اغلى الغوالي شريكه الحياه تفتخر بانجازك وبالفعايد سعدي يا محمد في خدمه تجي لك كبير راعي الوفات بالضيق والكلف القصيد يقولي بالمدح والفرحة يزيتي ومبونا قالها الماجد حق تبيدي بالعمل والبذل والهمة والعزم الكبير بالوطن تبنوني صرح الشموخ مشيدي أنت يا لهم يا محمد فخرين كبير يا وقت الفرح دائم ومجددي زوجك الغالية هم فهد تهديل تتقاعد لك لحومه القصايد تنشدي زوجتك الغاليه